אם x הוא שלם e שלילי, לאלו עוד קבוצות מספרים x שייך. דיברנו בסרטונים קודמים אה, על קבוצת השלמים ה-e שליליים. זאת קבוצה שפחות משתמשים בה במתמטיקה. שהמשמעות שלה היא שהמספרים השלמים שאינם שליליים, כלומר חיוביים ו-0, לעתים קרובות יותר מדברים פשוט על השלמים, אבל בקונטקסט שלנו, נתייחס גם לקבוצת השלמים הלא שליליים. שהיא בעצם קבוצת המספרים הטבעיים, ובנוסף 0. כלומר, המספרים 0, 1, 2, 3 וכו'. גם למספרים הטבעיים, אנשים שונים מתייחסים באופן שונה. ישנם כאלה שכוללים במספרים הטבעיים, גם את 0, אבל בקונטקסט שלנו נתייחס למספרים הטבעיים בתור המספרים השלמים החיוביים בלבד. שלמים חיוביים בלבד ללא 0. כך נתייחס למספרים הטבעיים לפחות בקונטקסט של השאלה הנוכחית. שלמים חיוביים כמובן, לא כל המספרים החיוביים, בוודאי לא כולל המספרים שבין השלמים. אלה מספרים הטבעיים, לפחות בקונטקסט הנוכחי. במקרים אחרים גם 0 יכול כי מספר הטבעי, אבל בהגדרה שלנו מספרים הטבעיים הם 1, 2, 3, 4 וכו'. לגבי מספרים שלמים אין שום עמימות. כולם מסכימים מהם המספרים השלמים. המספרים השלמים הם נתחיל במספר שלילי אקראי, ואז מינוס 3, מינוס 2, מינוס 1, 0, 1, 2, 3, ואפשר והמש... להמשיך עד אינסוף. כעת אומרים לנו ש-X הוא מספר שלם E שלילי. לאלו עוד קבוצת מספרים X שייך? אם זהו מספר שלם E שלילי, זה יכול להיות כל אחד מהמספרים האלו, וכל המספרים האלה הם גם שלמים. קבוצת המספרים השלמים ה -E היא הקבוצה הזאת. זאת תת קבוצה של המספרים השלמים. אנחנו יודעים אם כן ש-X מספר שלם, הוא שייך גם לקבוצת המספרים השלמים, הסימן הזה משמעותו שייך, הוא מבטא שייכות לקבוצה ו-x שייך לקבוצת השלמים. אבל הוא לא שייך לקבוצת המספרים הטבעיים, לפחות לא בהגדרה שלנו. כיוון ש'X' יכול להיות 0, 0 הוא מספר שלם משלילי, אבל אם x שווה 0, הוא לא שייך לקבוצת המספרים הטבעיים. אנחנו לא יכולים לומר ש-x בפירוש הוא טבעי, אנחנו יכולים לומר שהוא בפירוש מספר שלם ובפירוש מספר רציונלי. כיוון שכל מספר שלם אפשר לחלק באחד ולקבל ייצוג של שבר כך ש-x שייך לקבוצת הרציונלי. וכמובן,